Petre Roman, primare a care Micarea lui Augustin Lazare, sunt revoltat. Această cerere o gesesc absurd. Fostul premier, Petre Roman, S-a artat revoltat de decizia lui Augustin Lazure, care a transmis presubliniere dinte lui Claus Iohannis cererea de efectuare a urmăririi penale, în dosarul Revoluției Fac de el, Ionil Iescu subliniere Igelu Voican Voiculescu. Nu am fost întinat în niciun fel această cerere de urmărire penal mege să te ai de a fi pur și simplu revoltat. Sunt uit de această chestiune. Era să, mi pierd via la baricad! Nu am avut niciun fel de implicare, de niciun fel, în lecturi ce ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea. Am fost chiar în situaia de a fiinta focurilor de armă. Punct această cerere de urmărire penală, gest pur și simplu absurd, a spus Petre Roman, la Antena 3.